Це будинок 68, робота має назву «Вікно», де пам'ятають, люблять і чекають. Мені здається, кожної людини хотілося б, щоб її пам'ятали, любили і чекали. Ось поверталася по цій вулиці ввечері і побачила це віконечко. І мені щось таке от, в натхнення саме на цю роботу. Онук Нелі Павлової Роман каже, аби створити нове полотно, бабуся для натхнення має прогулятися містом. Все починається з подорожі. Наприклад, якщо Нелі Миколаївна вибирає роботи по нашому місту, якісь архітектурні пам'ятки нашого Хмельницького, то вона йде на прогулянку, дуже уважно вивчає візуально цю споруду. І, як правило, це може тривати, сам процес малювання і створення цієї роботи може тривати від місяця до декількох місяців. В експозиції, розповідає Неллі Павлова, представила 15 робіт, виконаних у власній авторській техніці. Це архітектура України, живопис і графіка. Графіка – це дуже давня моя серія, ще з 2000 року. Живопис – це нова серія і кожна робота має історичну довідку. Мені здавалося, що це цікаво не тільки мені, але й всім, коли було споруджено цей будинок, хто в ньому мешкав і що з ним було далі. Це як історія людини, так історія кожного будинку. В основному Хмельницький та Хмельницька область, Кам'янець, Меджибіж. Антоніни. Роботи оригінальні, як їх авторка, розповідає голова Хмельницької міської просвіти Зоя Діденко. – Так, як Нелі Павлова розуміє, розуміє і пропускає через розум, серце і душу. Історію України взагалі і Поділля, зокрема, ну хай не ображаються на мене інші художники, але це явище таке унікальне манера виконання, тематика її це все зачіпає тих, хто не байдужий до рідної землі, до рідної історії, до пам'яток архітектури. Будівля побудована 500 років тому, а вона може, так якось у неї унікально виходить, показати всю важливість того, що є перед нашими очима. Переглянути експозицію картин Нелі Павлової можна до 31 серпня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.